Тобі жив котре я зізнаюсь, люблю не на словах, ти є царь, Господь мого життя, лиш для тебе, бе кожна мить. Моя.